الله الله الله الله الدنيا فيهم بهجة قلوبنا اللي تحتويهم، قولوا بسم الله ما شاء الله عليهم كل زناها حميها. كل زنا عسى ربي يحميها الله واخر شيء في الوجود حبهم والغلا يروي القبود جلة العمر بسان الورود كل حسادهم ربي عميها فالحلوات تزها ثاني والجمال الطبيعي في اماني وعنجنا ما لها بالحسن ثاني ولا نراه تقسم عليها ولا نراه تقسم عليها يا ولا يا شيخ زمانك عايشه كالقمر بنزل شانك والحلايا يا روبا يسكن كيانك فهدي فيها هذي هذه ابرار منها الزين فيها العب العب العب العب يا لو جينا امتلاها باشا يا شهد يا عسل فيك البشاشه يا سوره ظل لطيفك الفراشه ولو كل المزايا تحتميها يا منار الحلا دقه وجله جوت فيك الدلع طبع وجبله يا روايا قمر علي محله ولا ثيران محاسن تنتميها ولا ثيران محاسن تنتميها نوره والعز تحت اللي حفوره يا سديم البدر لا تم نوره هذه افنان بزن مغمره ومز فيها الغنج والذوق فيها الله فيها والذوق فيها الله الله الله, الله رنيم اللي المحاسن سايدتها وللعجايب صباه ثامنتها ولين زنى الوصايف ماخذتها وعهدت الثوب كهر حاسديها الصنع في وعد والجاذبية وجد ما مثلها بكل البرية والختامار زربياتي هدية للاميرات وبالحب انتهيها للا وبالحب انتهيها الله الله الله الله, الله, الله. غنوا للي تزين الدنيا فيهم باجة قلوبنا اللي تحتويهم قولوا باسم الله ما شاء الله عليهم كل زنا ربي حميها كل زناه عسى ربي حميها الله الله الله الله أجمل وأخر شيء في الوجود حبهم والغلا يروي الكبود جنة العمر بسنى الورود كل حسادهم ربي عميها فالحلوات دلعتزها ثاني والجمال الطبيعي في أماني جنا مالا في الحسن ثاني ولا مي راه عليها ولا مي راه عليها يرى وانا الحلاش يخذ زمانك عايشة كالقمر بزي نشانك ورحلة يا روبا يسكن كيانك هذه أبرى ابرار من هالزين فيها, فيها العب العب العب العب, العب, العب, العب يا لو جينا انت له باشا يا شهد يا عسل فيك البشاشه يا سورة ظل لطيفك الفراشه ولوف كل المزايا تحتميها يا منار الحلا دقه وجله جود فيك الدلع طفع وجبله يا روايا قمر علي محله ولا فيران ثيران محاسن تنتميها، ولا ثيران محاسن, محاسن تنتميها، نوره والعز تحت اللي حضوره، يا سدي مال بدر لا تم نوره، هذي يا فلان فالزنا ومز فيها الغنج والذوق فيها، و فيها الغنج فيها الله الله الله ورني ملي الله المحاسن الله سايدتها و العجائب تامنتها ثامنتها زنا الوصايف ما خذتها وعهدت ذوق تقهر حاسديها الصنع في وعد والجاذبية وجد ما مثلها بكل البرية والختام رسلة بياتي هدية للأميرات وبالحب انتهيها للأميرات وبالحب انتهيها جديد الزفات والشعبات